Декілька працівників встановлюють нове бортове скло. З початку повномасштабних бойових дій комунальне підприємство Миколаїв Електротранс має 31 пошкоджений тролейбус. З них 30 пошкодили 12 та 14 липня. П'ять з них не підлягають відновленню говорить директор підприємства Юрій Сметана. 13 з них – це здебільшого скло, взагалом ми замовили 56 елементів скла. На даний момент вже 8 одиниць ми відновили та плануємо вівторок випустити їх на лінію. Зараз, на сьогоднішній день випуск 29 одиниць, З вівторка буде 35 одиниць рухомого складу тролейбусів рухатись по місту. Скло замовляли у Львові. Коштувало це 230 тисяч гривень. Від моменту, як його замовили до дня, коли вантаж прийшов на підприємство, минуло 8 днів. За два дні обстрілів збитки перебільшили 11 мільйонів гривень по підприємству. Тому що в нас не тільки тролейбуси, це і адмінбудівлі, і скло, і все, але один, більше 11 мільйонів гривень лише за два дні підприємство зазнало збитків. Поряд тролейбуси шпаклюють, миють та готують до виходу на маршрути. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.